Táska, óra, különböző tálak, vagy éppen szappantartó. Színes, vidám hangulatúak és jól használhatók. De ami talán a legfontosabb, hogy mindegyik újrahasznosított műanyagból készült. Nézzé oda, figyelj, beszéltünk ezekről a fényesekről, hogy ezt külön gyűjtjük, és oda. Gégény Noémi húsz éve alapította a ParaFit sportegyesületet barátnőjével. Értelmi és halmozatlan sérült gyerekeknek kezdtek úszás, oktatást tartani. Az elmúlt években azonban a kreatív foglalkozások kapják a főszerepet az azóta alapított Pressure's Plastic ParaFit műhelyében. Szépvállalmat! És ilyenkor, mi, mire a szín szerint? Válogatjátok, vagy? Színszerint is, de Nos, Nag nagyság szak. szerint Nos, A kupak válogatás után ledarálják azokat, majd az így kapott alapanyagból különböző tárgyakat készítenek különböző gépek segítségével. Szappantartók, amik hasonló technikával készülnek, mint ezek a kosorok, és akkor ezt Pani meg tudja mutatni, hogy... Na, Nyújnyi, megmutatod, melyik géppel készül? Oda mész hozzá? Aha. Az úgynevezett extruder a megolvasztott műanyagból filamenthez hasonló szálakat készít, amit egy-egy tetszőlegesen választott sablon alakjára formáznak meg de van itt olyan masina is, ami egy konyhában sem ismeretlen. Ebben az elfordított mezei sütőben itt nem incsiklandó húsok sülnek. Korábban megy bele két forma, és a, a kettő között pedig a granulátum van. És amikor meleg lesz, akkor hát ez ugye egy ilyen kerékemelő. Hát, és, szóval. és akkor azzal összepréseljük. A Precious Plastic egy holland startup, amely 9 éve jött létre. Ennek lényege az ingyenes tudásmegosztás annak érdekében, hogy a feleslegessé vált műanyag hulladék újra hasznosulhasson. Az azonban elgondolkodtató, hogy melyik kupak a leggyakoribb. Ami nagyon szomorú még szerintem, hogy a legtöbb kupak az rózsaszín, ami azt jelenti, hogy az emberek legtöbbet mentes ásványvizet vesznek. Egy olyan országban, ahol mindenhol jöhet az ivóvíz, vagy a csapvíz. Tényleg szomorú. Az azonban dicséretes, hogy rengeteg kupak érkezik ide, de nem mindegy, hogy milyen állapotban. Mindenki megkönnyíti nekünk a dolgot, hogyha például legalább elmossák, illetve hogyha valaki már lépéssel tovább szeretne menni, és mondjuk direkt nekünk hozza ide a, a használt műanyagokat, akkor ez fajta szerint szétválogatva az nekünk egy nagy könnyebséget jelent. Gyöngyákos Ákos másfél éve dolgozik az Egyesülettel, ő ahogy fogalmazott Noémi amolyan jobb keze. Karban tartja a gépeket, végzi a logisztikát, de ami az egyik legfontosabb küldetése, hogy Kingával és Noémivel együtt műanyag újrahasznosító, szemlélet formáló workshopokat tartanak. Kinga három éve a műhely indulása óta vesz részt, designerként a munkába. Szeretnénk megmutatni, hogy mit lehet konkrétan csinálni, a, a használt műanyagokkal, előződés. ezeknek egészségete. Szerintem nagyon kevés az embereknek a tudása róla, hogy, hogy, hogy ez miért fontos, vagy miért kell rajta változtatni, vagy vagy egyáltalán mi az a körforgásos gazdaság, az hogy, az, hogy például az újrahasznosítás igazából csak a majdnem a legutolsó állomásának ennek a, a folyamatnak. A legfontosabb az lenne, hogy ne vásároljunk meg mindent össze-vissza, ne halmozzunk fel hulladékot. Itt az Egyesületnél a workshopok mellett ezért a közvetlen és a közvetett edukációra is nagy hangsúlyt fektetnek. A fiatalokon keresztül a szülőket is tanítják. Kirendulunk, akkor kulacsot viszünk, nem fogunk venni út közben semmi ilyen eldobhatós, akármi üdítős üveget, és feltölthető legyen, és hogy ezekre figyeljenek oda, figyeljenek oda a szülők is. A kupakok mellett egyébként sokfajta műanyag, petpalack, sőt különböző ételes zacskok, csoki papírok is felhasználhatók. Egyszerűen összevasalják őket, az alapanyagból pedig színes táskák készíthetők. A korábban látott gépek mellett egyébként fröccsöntővel vagy hőpréssel is elő lehet állítani különböző termékeket, de van itt 3D nyomtató és CNC eszterga is. Az Egyesület küldetése tehát sokrétű. A környezetvédelem, a körforgásos gazdálkodás az újrahasznosítás megismertetése mellett talán ami a legfontosabb, a fogyatékos emberek elfogadtatása társadalomban, és számukra megfelelő, élvezhető, kreatív lehetőségek biztosítása. Kövesd és olvassd a még több érdekes információért!